السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حنزلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنزلہ مغل ٹیگ دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹاپ ٹین انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں دوستو فیکٹ نمبر 1 ہاتھی ایک واحد جانور ہے جو چھلانگ نہیں لگا سکتا فیکٹ نمبر 2 فنگر پرنٹ کی طرح ہر انسان کی زبان کا پرنٹ بھی مختلف ہوتا ہے فیکٹ نمبر 3 شاید وہ خوراک ہے جو خراب نہیں ہوتی فیکٹ نمبر فور آپ سانس روک کر اپنے آپ کو مار نہیں سکتے فیکٹ نمبر دوستوں ٹائپ رائٹر ایک ایسا طویل لفظ ہے جو کہ کی بورڈ کی فرسٹ الفابیٹ لائن میں موجود ہے فیکٹ نمبر سکس دوستوں جب لوگ چھینکتے ہیں تو ان کا دل ایک ملی سیکنڈ کے لیے رک جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان چھینکنے کے بعد الحمد للہ کہتا ہے فیکٹ نمبر سیون زبان جسم کا سب سے لمبا का ہے فیکٹ نمبر ایٹ دنیا کا سب سے فیمس نام محمد ہے فیکٹ نمبر نائن کاربن مونو آکسائڈ پندرہ منٹ سے کم وقت میں آپ انسان کو مار سکتی ہے فیکٹ تمام اور کیڑوں کا خون پیلا ہوتا ہے اور اسی طرح لاسٹرز کا خون نیلا ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ